Бачив, як вирушав твій потяг, В руках тримав твою любов. Крізь печаль, Загутався в теплий одяг, Пообіцяв не плакати знов. В останній раз В останній раз тихала на зустріч самоті. Память и гуртала наші стопой Постійно крась Постійно крась Постійно крась Постійно крась Постійно крась